Виїзний суд Запорізького обласного суду над поліцаями відбувся у 1971 році. Процес був відкритим і тривав два місяці, розповіла Суспільному директорка Вільнянського районного краєзнавчого музею Тетяна Гриценко. На лаві підсудних – шість поліцаїв, котрі у роки Другої світової війни розстріляли, замордували і вислали до Німеччини сотні земляків. Однак після звільнення Вільнянського району у 1943 році їм вдалося уникнути покарання. Оце, де кінотеатр Леніна, і оце забито було, люди один біля одного стояли. І все чути було через мікрофон, тут рупера стояли, Отут тут стояли солдати і поліція яких стражували оцих наших предателей, яких продавали нас, наш, і наші і чужі предателі були. Оце ми всі. Я йшла по цій дорожці, прямо туди кажу, розгрішиття. І я пішла туди, оказувати допомогу у зал. Тодішня медична сестра Валентина Весторовська знаходилась тому, у залі суду на всіх засіданнях. Каже, в її обов'язки входило стежити за станом здоров'я підсудних. Кожен день. Кожен день, бо наші медпрацівники боялися сюди іти, бо нас по очереді посилали. Ну вони боялися. Я така нерічна була, я нічого не боялася. Кілька разів у натовпі біля будинку культури слухав по гучномовцю свідчення підсудних і працівник телеателіє Микола Субота. Один раз був даже в залі дивився, як було оцеплення, як там люди хотіли розірвати ті поліцаїв. Там стояла поліція там є в Домі культури двері, туди, в сторону ресторану вони були. Оце, до цих дверей приїжджав Воронок, привозили їх і забирали їх. Шість поліцаїв. це Дітріх Хнейдорф, Микола Донець, Іван Бак, Петро Бевс, Василь Духобаба і Матвій Шель. Вони діяли надзвичайно жорстоко, розстрілювали, били, забивали насмерть наших земляків, наших звичайних людей. Карали активістів, комуністів, євреїв, втікачів з полону. Світлини декого з поліцаїв були надруковані у місцевих газетах. Запорізькі та вільнянські журналісти протягом двох місяців робили репортажі з залу суду, каже комуністів. Тетяна Гриценко. Сам Дітріх Нейдорф – німець. Він був родом із села Павлівка Запорізького району. В часи окупації пішов служити німцям, був перекладачем потім став поліцаєм. Він навчався в спеціальній школі поліції в Запоріжжі. І нарешті його призначили керівником районної поліції, нашого тоді Червоноармійського, ну як називали в роки війни, Софіївського району. Збереглися в пам'яті 84-річної Валентини Весторовської не тільки події 71-го року, а й картини нацистської окупації Вільнянська, які вона бачила ще дівчинкою. На базарі ми бачили, як там Хоч би не плакати. дві весільниці було, два стовба і два чоловіка висіло. Отак гору я за бачу. Показала жінка у вільнянську стару будівлю, де Інельдорф в роки окупації розташовувалась гітлерівська жандармерія. Тут була у нас у вільнянська аптека, а тоді штаб жандармерії був, коли німці війшли. І Нейдорф отут керував цим штабом, тут і документи, всі його прихильники були. У західному передмісті Вільнянська розташований меморіальний комплекс із братською могилою. Вільнянці називають це місце Аронів сад за ім'ям колишнього поміщика, розповіла Тетяна Гриценко. Влітку 1941 перед наступом ворога містяни звели тут лінію оборони, викопали рів завдовжки кілька кілометрів. Біля нього у роки окупації відбувались масові розстріли мирних громадян, повідомила директорка музею. На цих гранітних плитах 287 прізвищ, тут німці і поліцаї розстрілювали наших мирних мешканців, кидали їх у ці траншеї і окупи. І ще більше як 100 було вивезено до Запоріжжя, до обласного центру, і там розстріляно». Виявили нацистських поплічників випадково. В одному з портретів на Алеї Слави у Донецьку жителька Вільнянська впізнала колишнього поліцая, розповіла Валентина Весторовська. Стахановці, там портрети їх. Я каже, проходжу, дивлюся наш Донець, який по Куйбишевої вулиці живе, по нашій. Я каже, зразу сообщила у міліцію. Витяля до нього і так вони по одному виявили бевса, рихабаба, який сказали, що це він, там є село рядом Ковтунова. Він сам із Ковтунової. Це люди знають Шевченка, там село село Шевченкове біля Нового пороку там живуть, і е, та сама, у Ковтунова – це люди, і на Українка. Під час судового процесу Дітріх Нейдорф визнав свою провину. Розповідав суддям, як вбивав і катував людей. Прохав зважити на його молодість у ті роки. Але це йому не допомогло. Всі ці нелюди, прихвостні нацистські, отримали вищу міру покарання з конфіскацією майна. Їхню вину було повністю доведено. Ольга Ларіонова. Новини на Суспільному. Запоріжжя.